No, tengo tiempo. No Total, Total. Te te ¡Para Que no, yo lo que hago es que no cuando ya termino, cuando ya termino, cuando ya termino, y recorro, hasta que cabo, el para proteger la boya que debe vertical porque es una boya para que se me y a medida que voy subiendo la para la no que ¿Vale? la va Es que No, esa tiene que cabrón, que tiene un Esa tiene un como... ¿Vale? Естествено, че не трябва да се върне. Естествено, че не трябва да се върне. Естествено, че да не където се намира и на Южната точка на Европа. До тук сме изминали 6878 км като преминахме през повече от моментално през повече от 9 държави като преминахме през uh, Сърбия, uh, да, през Сърбия, оттам към Унгария, Словакия, Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Испания, Португалия и пак uh, Испания. И сега сме тук. Първо карахме по Евровио 6, после по Евровио 1. И сега сме устреща е там, високи поения Марокко. За жалост няма откъде да влезем вътре в крепостта, забранена е за посетители. За да видим отречния брак, където е гибралтарския проток, т.е. 17 км са. Е дълъг протока. Тарифа, посрещност като Мароки, е град в Испания, в следващата става на провинция Кадис, Андалусия. Наречението с чест на първия мисумани стъпил на испанска земя през 70 -та г. Тарифа и в Гибралтарския проток е дълъг 17 км и е входната върта между Средиземно море и Атлантическия океан, който е от тяхната страна. А, от тук продължаваме към Марокко, като посетим първо градовете Фес, Бекнес, от там към високият Атуас до 3000 метра по течението на река Далес. Да, течението на река Далес. От там до Бързазад. До бързазад, пак, да кажем, над надбърна, до 2100 метра. От там към Маркеш, Казабанка.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 не доста неща с колегата, с който пътувам тази година, на домо, който снима в момента. А, с това видео искам да благодаря и на всички приятели, на всички хора, които подкрепиха експерицията Атланти 2016, в които станаха съпричастни да се осъществи тази експериция. Искам да благодаря на. И на Хил Кубал в Шуме, Бъер, който всяка година помага на, на Мадърски Комник и на рекламна агенция Офис, също, които напчатаха стикерите специално за Евробиолошия си за експедиция на 2016. На всички приятели, които помогнаха. Кой с малко, кой с повече средства за осъществяването на тази експедиция. И общо тази година успях да достигна тук на тарифа, където точно преди 4 години, беше моята първа експедиция, запланувам до тук да стигна, и където не успях, за мое голямо огорчение. Но за сега, сега в момента вече съм тук и това ми дава нови сили да продължа напред и да изследвам новите, нови страни, нови континенти, да приоткривам света и да показвам на хората колко е един света и ще с спорта може да объединим света в едно.